23 березня в Запорізькій обласній філармонії відбулася акція концерту у межах творчого марафону «Вільне небо, фрі у який взяв участь увесь колектив закладу. У різних містах країни проходять мистецькі заходи на підтримку українського народу із закликом президента України Володимира Зеленського «Закрити небо, фрі скай! вільне небо». Ця акція розпочалася у Києві на Майдані Незалежності, потім до акції долучилися музиканти Одеської національної опери, артисти Львова, Дніпра, Харкова, Чернівців, Тернополя. Творчий марафон крокує містами і дістався з Запоріжжя колиски українського козацтва. За словами генеральної директорки Запорізької обласної філармонії Ірини Комеревої, культура є тією силою, яка дарує бойовий дух, настрій, упевненість у перемозі і дійсно працює на всіх фронтах, адже коли людина впевнена, вона дійсно переможе. І сьогодні, ми... і сьогодні ми разом з усім мистецьким загалом і усією культурною спільнотою України взяли участь в акції «Закри над Україною небо». Це дуже важливо. І закрити над Україною небо треба якомога швидше. Кожного дня збільшується агресія окупанта. Він нахабно й дуже жорстоко вбиває дітей, дорослих, породіль і мирне населення. Тому ми ніколи не були осторонь. І ми сьогодні дійсно об'єдналися для того, аби весь світ почув в нас. Якщо ми ми сьогодні не об'єднаємось. Завтра ця біда може прийти до будь-якої держави світу і не тільки Європи. Оркестр філармонії зіграв відомі усьому світові державний гімн України, Паладіо Дженкінса і Запорізький марш. Чому саме ці музичні твори виконувалися на акції концерті? Пояснила диригентка Академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії Надія Другова. Ми грали гімн України, це я я вважаю на сьогоднішній день. Це е, Скажімо так, призив народу України до спільноти світової, до громадської, так? це наш якийсь посил до миру, до злагоди в мирі. Далі ми грали Паладіо Дженкінса, це теж такий знаковий твір. Як на мою думку, то в принципі його характер десь Перекликається з тим, що зараз, на жаль, триває в наших місцях цей жах, жах війни і все це. І завершили ми свій виступ сьогодні, запорізький марш. Ну, ми як ніхто, ми запорізьці і маємо так грати музику запорізьку. Тому всі музиканти, всі артисти колективу підтримали наші спрямування, тому боримося, поборемо, всі разом до перемоги. На важливості таких виступів наголосив артист оркестру Анатолій Калітенко. «Я вважаю, що ця акція дуже потрібна у наш час, бо живемо у ці воєнні часи, коли мистецтво теж на несуть осторіння, воно повинно сприяти моральному, воєнному стану наших військових, нашої тероборони». Колективи і співробітники Запорізької обласної філармонії підтримують наших захисників не тільки на культурному і мистецькому фронтах, а й на волонтерському. Про це розказала журналістам Суспільного телебачення Запоріжжя начальниця художнього відділу Запорізької обласної філармонії Оксана Герман. Увесь колектив Запорізької обласної філармонії долучається до би, волонтерської діяльності. Наразі ми печемо пиріжки. Відвозимо їх у військовий шпиталь, відвозимо їх до вимушених переселенців, а також на блокпости нашу територіальну оборону, тим самим підтримуємо дух наших бійців. Також ми робимо маскувальні сітки, збираємо речі, у нас є пошиття флагів, стрічок для територіальної оборони. А також наші артисти готуються, проводять репетиції та готуються до концерту перемоги України над російськими окупантами. Робота на культурному і мистецькому фронтах дуже важлива в часи війни. Колектив Запорізької обласної філармонії готовий і надалі підтримувати бойовий дух українського суспільства, бути разом з українською армією, народом України. Новини на Суспільному, Запоріжжя